Besescu atac dur la PSD, nestase. Voiculescu i-covezii, propunere explozivă în privința inspecției judiciare. Traian Besescu a spus, la România TV, ce justia a evoluat în ultimii ani în România. Fostul președinte a declarat, în același timp,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 Adrian Nesta se spunea a cui să îi se fac dosare. Acum a ajuns la un nivel de independență absolut. Acum suntem într-o evoluie în care, datorită independeniei pe care n-au fiut o magistrații, magistraii, procurorii au trecut la condamnări prin abuz de putere. Justia în România nu s-a putut autocontrola. Acum încearc PSD sub un sub control. Lipsii de decen sunt cei care vor să pun justia sub control. Pănele sunt la fel de lipsii de decen. Tractor condamna condamnați de teapa lui Nestase sau Voiculescu-nșarc să se, se spele de lucrurile făcute de procurori. În același timp, îi doamna Coveție, în ciuda evidenelor, spune ce n e o instituie perfect. Nu știu dacă există în momentul de fapt acoperi în justie. În mod normal.